הפעם נפתור כמה בעיות לדוגמה, נתחיל עם בעיה מספר 39 השאלה هي מהו הזוג הסדור שמציין את הקודקוד של f של x שווה ל-x בריבוע ועוד 6x ועוד 5 כפי שראינו אפשר למצוא קודקוד של פרבולה בעזרת הנוסחה מינוס b חלקי שני a אך את הנוסחה, זה קורה בגיל מסוים ובכל מקרה כדי שתבינו איך מגיעים לפתרון זו בעצם המטרה שלנו כאן, ללמוד ולהבין אלגברה כאשר תימדו חד ותכירו דרך קלה הרבה יותר לחישוב נקודת המינימום וה אך יש דרך אינטואיטיבית שבה אפשר להגיע לפתרון גם באמצעים אלגבריים. כל מה שאנו לעשות הוא לרשום את הפונקציה בצורה כזו שתאפשרנו למצוא את הקודקוד. ובכן, ננסה איך מחדש את הפונקציה f של x שווה ל-a כפול x ועוד או פחות, גודל כלשהו, נסמן אותו ב-b, בריבוע ועוד c. בצורת רישום זו קל לראות שבנקודת הקודקוד x שווה ל-b. אם נתבונן במשוואת הפרבולה כפי שרשמנו אותה כאן, ואפשר לרשום כל משוואת פרבולה בצורה זו, נראה שהביטוי הזה, a כפול x פחות b, בריבוע יהיה תמיד חיובי. נקודת המינימום של הפרבולה מתקבלת, אם כן, כאשר הביטוי הזה שווה ל-0. כלומר, בנקודת המינימום של הפרבולה x שווה ל-b. וזה קורה כאשר ביטוי x פחות b שווה ל-0. נקודת הקודקוד של הפרבולה היא, כן, b c. נ hazור בשיטה זו כדי לفترת הביאה. תחלו כמובן לשלנות התמוצח, בחרו מיקרה יחיק של אקדח שברל מינוס ביחל כי יש שני אנחנו נספג במרחק ארוכה צעד אחר צעד וنניח מ geometric נתון ש halfway שליח שברל x בריבוע ו-ot six x كان בצד, כי זה לנו מקום לשלמה לריבוע. קנו נסיפ משבר כל שיאפשר לנו לשלים לריבוע את הביטוי x בריבוע ו-ot six x. בשלהו זה, אנחנו מכירים בודאי 6 אנחנו מחפשים מספר כזה משום שכאשר מעלים אותו בריבוע, הביטוי x ועוד a בריבוע שווה ל-x בריבוע ועוד 2a x ועוד a בריבוע. נחזור לפונקציה הנתונה, x בריבוע מקביל ל-x בריבוע, העבר השני 2a x מקביל ל-6x, כך ש שווה ל-3, ואם a שווה ל-3, ה-a בריבוע יהיה ל-9. אך אי אפשר להוסיף תשע סתם כך, לאגף אחד של המשוואה, או שמוסיפים תשע לכל אחד משני הגפי המשוואה, או שמורידים את התשע בדרך שבר הוספנו, גם מוסיפים תשע כאן, אז נחסר תשע מהאגף הזה. ונקבל את הביטוי x בריבוע ועוד 6x ועוד 9 ועוד 5 פחות 9. הביטוי x בריבוע ועוד 6x ועוד 9 שווה ל-x ועוד 3 בריבוע. נשאר חלק האחרון, 5 פחות 9 מינוס 4 הבאנו את המשוואה לצורה הרצויה ובכן, מתי תגיע הפונקציה לנקודת המינימום? הפונקציה תגיע לנקודת המינימום כאשר ביטוי x ועוד 3 בריבוע יהיה שווה ל-0 כלומר כאשר x שווה ל-3 כאשר x שווה ל-3, x ועוד 3 שווה ל-0 ובמקרה הזה f של x שווה ל-4 וזה קודקוד הפרבולה, נקודה מינוס 3 מינוס 4 יהיה הקודקוד. יכולנו להגיע לאותה תוצאה בעזרת הנוסחה מינוס B חלקי שני A. במקרה נקבל מינוס 12 חלקי 2, זה סליחה טעות, מינוס 6 חלקי 2, כלומר מינוס 3. תוכלו לשנן את הנוסחה ולהעזר בה, החדיף כמובן מה אנחנו עושים. בעי המספר 40. הגרף של X חלקי 2 בריבוע פחות Y חלקי 2 בריבוע, שווה לא 1 וו هي פרבולה. וזה אינך גיוני. באתם זה واي חילקי ששלוש, ויאי חילקי 2, בריבובו פחוט واي חילקי ששלוש בריבובו שווה לא אחד. אילו asymptotes בין שני דברים מאפלוס, גרף של הפונקציה אליפסה. שלאי, איזה כבוצת שמשובות, מיאצגת את asymptotas של גרף היא פרבולה. גם המיקרזים נוחה לשמר משובות, וARE נטסחאות, מוחנות מרוש. ולא זה גם בלי לווים מה בדיוק מייאצגות, אבל אני נסבל באתם את ההליך. נחשוב, ייתכן מה קורה זה למעשה מה שמנינו אתנו כשאנו מנסים למצוא סימפטוטה. לאיחan שואף אתגרה فهي קרובו ל램 קשך x אולחים ומדקרפים לאנסופ. וקשך קפישם לדברי רקוי why גדלים באתמה. כדי לנוע את השילן ננסהף נחדש את המשוואה הזאת. נאביר את why לגרף אחר. וنעלם את x של 2 ייש time x 4. באתם נישארנים מנינם לפורמה המקורית. אני x של כל ייש time בريبו שווה לאחד ווד. y חלקי 3 בריבוע. נחסר אחד מכל אחד משני האגפים. נקבל x חלקי 2 בריבוע פחות 1 שווה ל-y חלקי 3 בריבוע. אתה, נכפיל כל אחד משני האגפים ב-3 בריבוע. נכפיל את כל אחד מהאגפים ב-9. נרשום זאת. למעשה כדי לפשט את המשוואה נרשום אותה מחדש. נעלה בריבוע את איברי ה-X וה-Y. המשוואה X בריבוע חלקי 4 פחות 1 שווה ל-Y בריבוע חלקי 9. נחפיל שני אגפים ב-9. נחליף את מיקום האגפים, נעביר את איברי ה-Y לאגף השמאלי ונקבל Y בריבוע שווה ל-9 חלקי 4 כפול X בריבוע פחות 9. זה פחות יותר הצורה שאלה אפשר להביא המשוואה באמצעים אלגבריים. אם נחשוב מה היא בעצם האל, כל הנקודות שהגרף לעולם לא יגיע אליהן, אם כי הוא הולך ומתקרב אליהן. עלינו לחשוב אם כן, מה קורה ככל ש-x הולך וגדל, גם y גדול יותר, גדול יותר ויותר כאשר x גדול יותר ויותר, כאשר x זה נסח שיתימדוב במציר עדן חד ובקדד ומדובר במוסע לקבול ו Shivעל לקבול. אנחנו לומדים שזה בפועל אינדוקטיבי. כהול ש X סולח וגדול ה- מינוס תישן נסח חסר חשיבות. איבר זה נסח איבר העיוור דומיננטי. איבר אי Y ובריא X נאסי מה שמרותים יותר מה- 9 לכן כאשר X רעבלנסופ Y בריבוע שווה בקרוב ל- 9 חלקי 4 כפול X בריבוע. אתה נוציא את התשוש של ריבוע של כל אחד מהגפיים ונקבל Y שווה 3 X. אלה הן הסימפטוטות של הפונקציה y שווה לפלוס שלוש חצי x וy שווה למינוס שלוש חצי x. וזהו הפתרון המבוקש. ואם אתם שואלים את עצמכם איך נראות הסימפטוטות במערכת הצירים, שאלה טובה. אני אנסה לסרטט את הגרף. אנחנו יודעים מהם הפונקציות באופן אינטואיטיבי. אני חושב זה איך אפשר להציג אותם באופן גרפי במערכת צירים. אני את המערכת הצירים, כך נבין טוב יותר על מה אנחנו מדברים. ובכן, זה ציר x וזהו ציר y ואנחנו יודעים שהאסמטוטות הן פלוס שלוש חצי X ומינוס שלוש חצי X. ובכן, שלוש חצי X השיפוע של שלוש חקי 2 הוא 1.5. השיפוע ייראה עם כך פחות או יותר. נעזר בכלי לסרטט קווים כדי לסרטט אותו. זה בערך הקו פלוס שלוש חצי X. הקו מינוס שלוש חצי X ייראה כך פחות יותר. עתה לנו למצוא איכן ממוקמות האי פרבולות, האם היא, האם היא נמצאת... לפעמים <אם אם> ההיא פרבולה נמצאת כאן משני עברי ציר ה-y או כאן משני עברי ציר ה-x נחשוב מה קורה כאשר y שווה ל-0 במקרה הזה x חלקי 2 שווה ל-1 הנקודה x פלוס 1 נמצאת כאן ו מינוס 1 נמצאת כאן כך שהפונקציה חותכת את ציר ה-x בנק, בנקודות אלה. בנקודות אלה y שווה ל-0. לא נוכל להציב x שווה ל-0, משומתים נקבל x שווה ל-0, נקבל מינוס y בריבוע שווה לגודל מסוים. למעשה נקבל y בריבוע שווה למינוס אחר, כלומר y שווה למספר דמיוני לפונקציה, יש אם כן x. אבל אנחנו יודעים שאלה ננסים שלה. הגרף של הפונקציה ייראה בערך כך פחות או יותר. אמנם זה לא סרטוט מדויקה כל כך, אבל אפשר להבין תוך כדי כך למדת משהו על אסים פטוטות. הלאה, בעיה מספר 41. איזה משוואה מאלה שנציג מיד עם משוואת פרבולה? נעתיק את המשוואות. סליחה טעוτα. השאלה היא, איזה מהמשוואות האלה היא משוואת פרבולה? הכתב קטן מדי. קשה לראות ככה את המשוואות. נעתיק כאן לגרסה יותר גדולה. ובכן, אלה המשוואות בגרסה מוגדלת. עכשיו אפשר לראות אותן. והשאלה היא, איזה משוואה היא משוואת פרבולה? נתבונן במשוואות זו אחר זו. הראשונה היא משוואת מעגל, היא מייצגת מעגל. תוכלו לסרטט את הגרף. השנייה היא משוואת אליפסה, שבה להיברי ה-Y ו-X יש מקדמים שונים או משקל שונה. זו אם כן הוא ליפסה, אילו הסימן בין x וה-Y היה מינוס, או هي משוואת המשוואה האחרונה היא משוואת هي parabula השלישית, אולי נראית כמו משוואת פARABULA. אך היא מייצגת פרבולה, היא מחלקת כל אחד מאגפים 4 p היא x שווה ל-1 חלקי 4P כפול y בריבוע. וזאת אם כן פרבולה שוכבת, כח נראית כך פחות או יותר. אם זה צירי x וזה ציר y, גרף הפרבולה ייראה בערך כך. וזאת תהיה פרבולה שוכבת, נוטה צידה. בכל אופן זה עדיין פרבולה. התשובה לשאלה היא אם כן c. נשאר לנו זמן לפתור עוד אחת לפחות, 42. נתונה המשוואה של להלן נציג אותה על המסך והשאלה היא מה היא הצורה הסטנדרטית או התקנית של משוואת חתך אחרות המוצגת כאן כדי לענות על השאלה עלינו לבצע השלמה לריבוע של היוורי ה-x y כך שנקבל משוואה מהצורה x פחות גודל כלשהו בריבוע חלקי m ועוד או פחות y פחות גודל כלשהו בריבוע חלקי קבוע כלשהו ובכן ניגש למלחה. נקבץ תחילת היוורי ה-x ואיוורי ה-y, x בריבוע, פחות 16x ועוד גודל כלשהו. זה הגודל שבאמצעותו נשלים לריבוע, ולזה ילנו להוסיף, או למעשה מזה ילנו לחסר, 5y בריבוע, נרשום פחות לפני הסוגריים, ובתוכה פלוס 5y בריבוע, לפני 30 y יש מינוס, כך שאנחנו מקבלים פלוס 30y, מחוץ לסוגריים נוסיף פחות 9, וכל זה שווה ל-0. כדי לפשט את הביטוי נוציא את הגורם 4 מחוץ הסוגריים בביטוי הראשון. נקבל 4 כפול x בריבוע פחות 4x ועוד גודל כלשהו. פחות נוציא את הגורם 5 מחוץ הסוגריים ונקבל 5 כפול y בריבוע ועוד 6y. וכאן כנראה ועוד גודל כלשהו ונוסיף 9 לשני האגפים כך שהגף השמאלי שווה ל-9. נחשוב מה עלינו לעשות עתה. איזה מספר לנו להוסיף לביטוי הראשון שבסוגריים? כדי להשלים אותו לריבוע. חצי מ-4 מינוס 2 ובכן x-2 בריבוע. הוספנו כאן 2. הוספנו כאן 4, סליחה, 4. במעשה הוספנו לביטוי 4 כפול 4. במעשה אנחנו מוסיפים את 16. אם נפתח את הסוגריים נקבל כאן 16. אך אם אנחנו מוסיפים 16 לאגף 1 של המשוואה, אלינו להוסיף גם 16 לאגף השני. נוסיפים כן 16 לאגף הימיני. כדי לשאולים לריבוע את הביטוי השני, אלינו חצי משש, שזה שלוש. ושרוש בריבוע שווה 9 למעשה מוסיפים 5 כפול 9. אם נפתח את הסוגריים, נראה שבעצם 45. רגע, סליחה, אנחנו מוסיפים 5 מינוס 5 כפול 9. טוב ששמתי לב לטעות, הוספנו מינוס 5 כפול 9. כך שהיינו לחסר 45 גם האגף כאן, כן, מינוס 45 לרשום כ נפשט עתה את אגף השמאלי, 4 כפול x-2 בריבוע, ביטוי הראשון שווה ל-x-2 בריבוע, פחות 5 כפול, הביטוי השני שבסוגם שווה ל-y 3 בריבוע, וכל זה שווה ל-t שווה עוד 16 שווה ל-25, ו-25 פחות 45 שווה לנראה אם לא טעינו בחישוב, 25 פחות 45, החישוב נכון, החישוב נכון, 25 40 וחמש שווה למינוס 20. כדי לפשט את המשוואה נוכל לחלק במינוס 20 את כל אחד מהגפי המשוואה. נחלק כל אחד מהגפים במינוס 20. x פחות 2 בריבוע. ולמה שווה 4 מינוס 20? זה שווה למינוס חמישית. בעצם נרשום זאת בבירור. ובכן 4 מינוס 20 זה מינוס 50, y ועוד 3 בריבוע. חלקי מינוס 20 שווה ל-1 נראה למה כל זה שווה שני הסימני מינוס הופכים לפלוס והסימן שלפני איבר ה-x הוא מינוס נרשום את איבר ה כי 5 חלקי 20 כפול הביטוי שבסוגיים שווה ל-y ועוד 3 בריבוע חלקי 4 ועוד סליחה סליחה טעות יש לנו כאן סימן מינוס פחות 4 חלקי 20 שווה ל-5 כלומר x פחות 2 בריבוע חלקי 5 וכל זה שווה ל-1 ואם לא טעינו בחישוב לאורך הדרך, זאת התשובה המבוקשת. להתראות בסרטון הבא.